Vlad Cosma, prima reachie după bomba de la inspecția judiciară, l-au arestat pe ghi cu probe false. Fostul deputat Vlad Cosma reacționează dur. Ce fostul procuror Mircea Negulescu sublinierei. Procurorul sublinierei Efal Prahova, Luciano Nea, au fost trimis sublinierei în judecat de inspecția judiciară, după ce instituția a finalizat cercetarea disciplinară început pe numele lor. Urma comunicatului de la inspecție rezulta ca înregistrările lui Vlad Cosma erau reale. Sita episodul cu Sergei Petrus a fost confirmat. Ei au folosit documente false la arestarea lui Sebastian Ghid, susțină Vlad Cosma, pentru știri pe Sursero. Iată comunicatul inspecției judiciare. Inspecția judiciară a exercitat acțiunea disciplinar fac de Onea Lucian Gabriel, procuror ref la serviciul lui Territorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupie, pentru exercitarea funcției cu credin, abatere disciplinar prevăzut de articolul 99. T. Teza 1, din legea numărul 303-2004 În motivarea acțiunii unii s-a recinut ce procurorul a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în in baza unui probatoriu care cuprindea, printre altele, înscrisuri pretins transmise de o persoană din afara cerii de iconotea ce acestea au fost virgulă conform unei unelegeri prealabile, de o altă persoană. Negulescu Mircea, procuror la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina, suspendat din funcție. Isavu Alfred Virgiliu, procuror la Serviciul Teritorial Ploieti al Direcției Naționale Anticorupie, pentru nerespectarea secretului de liberii sau a confidențialității lucrurilor care au acest caracter sub umierei exercitarea funcției cu drag neglijent, abateri disciplinare prevăzute de articolul. 99 lit. J. It. Teza a doua din legea numărul. 303 pe 2004. S-a reținut ce procurorii, prin discuții purtate cu mai multe persoane, în afara cadrului legal, s-au creat premisele divulgrii mesurilor de protecție a martorilor amenincați și a conținutului probatoriului. Acțiunea disciplinar va fi înaintat secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea procurorilor în cauză. Potrivit unui comunicat remistirii pe surse.